Κύριε Πρόεδρε. κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Η 24η Φεβρουαρίου του 2022, κυρία Πρόεδρε, ήταν μια σκοτεινή μέρα για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Και μετά το δράμα και την τραγωγία, του μεγαλύτερου πόλεμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, η ενωμένη Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε δύο βασικές παραδοχές. Η πρώτη ήταν ότι κανένα ευρωπαϊκό κράτο δεν θα έχει ηγεμονικές φιλοδοξίε. και η δεύτερη παραδοχή ήταν το απαραβίωσμα των σύνορων. Δυστυχώς και οι δύο αυτές παραδοχές, πάνω στις οποίες χτίστηκε όλο το οικοδόμημα της ευρωπαϊκής αρχιτενικής ασφάλειας, διελήθη μετά την χθεσινή Επέμβαση, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε ενότητα και ομοψυχία, λαμβάνοντας χθε αποφάσεις για πολύ σημαντικές κυρώσεις, οι οποίες θα πλήξουν πολύ ουσιαστικά τη ρωσική οικονομία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής και ότι η αναταραχή γεωπολιτική, η οποία θα προκληθεί, θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Όμως, το τίμημα της ελευθερίας, για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε, είναι πολύ υψηλό. Η χώρα μας βρέθηκε πάντα στα 200 χρόνια, 201 χρόνια ε, ανεξαρτησίας και αγώνα της ελευθερίας, πάντα βρέθηκε με τη σωστή της ιστορίας και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αναταράξει σημαντικέ στην αγορά ενέργεια. Έξω και χαίρομαι που η πρότασή μου να επεξεργαστεί και να καταθέσει άμεσα η Επιτροπή προτάσει για το πώ μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε του κατανοητέ και τι επιχειρήσει έγινε αποδεκτή. Και αναμένουμε να συζητήσουμε αυτέ τι προτάσει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι επίση σαφέ ότι όσοι ευρωπαίοι ηγέτε, αυτού συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα μιλούσαν επιτεκτικά για την ανάγκη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, δικαιώθηκαν. Τη ανάγκη πια η Ευρώπη η ίδια να αποκτήσει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην εθνική προσάμυνα, αποτελούθηκαν μια αδίρυτη πραγματικότητα και θα αποτελέσει και μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Εμείς, εξάλλου, ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Πρέπει, επίση ω ευρωπαϊκές χώρες και ω ανοιχτέ φιλελεύθερες πλουραριστές δημοκρατίες να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση για εκστρατείες παραπληροφόρησης, κύβερνου επιθέσεις, τις οποίες ενδεχομένως θα δεχτούμε. Το τίμημα να, είμαστε, να προστατεύουμε την ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να γίνει άλοθι για να επιτρέπουμε τέτοια παρίσφυση στον ίδιο το δημοκρατικό διάλογο τον μας. Και τέλος, η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στους, στις ελληνικές κοινότητες της Ουκρανίας, ειδικά στην Αμαλιούπολη και σε περίπτωση που υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θέλουν να φύγουν. Θα τους υποδεχτούμε με αριθές αγκάλες, αλλά ταυτόχρονα, οφείλουμε να στηρίξουμε και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι Έντονε προσφυγικέ ροέ. Όπω αυτέ οι χώρε μα βοήθησαν όταν η Ελλάδα δέχτηκε την δικιά τη επίθεση στα σύνορά μα των Εύρω, έτσι πρέπει και εμεί να σταθούμε δίπλα του και να του προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσουν να υποδεχθούν του δεκάδε, χιλιάδε, μπορεί και δεκαδουλειάδε χιλιάδε πρόσφυγε οι οποίοι ενδεχομένω να αναζητήσουν καταφύγιο σε αυτέ τι χώρε. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε μια χώρα η οποία αγωνιζόταν πάντα για την επιβολή του διεθνούς δικαίου. Και κατά συνέπεια, η κρίση αυτή αναδεικνύει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση την ανάγκη να επαρακτηστούμε ένα διεθνές σύστημα κανόνων, το οποίο στον πυρήνα του θα έχει το απαραβίαστο των συνόρων και το διεθνές δικαιο. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη Και, συγγνώμη, να ξέχασα να σας αναφέρω ότι θα ενημερώσω την Εθνική αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό την επόμενη Τρίτη πρωί, σε μια έκτακτη συνεδρίαση την οποία ήδη ζήτησα από τον τη Βουλή. Ε, ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει απόλυτη εθνική ομοψυχία για να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση, διότι δεν είναι πραγματικά ώρα σε μια τόσο κρίσιμη παγκόσμια διαπολιτική συγκυρία να αφήσουμε τα όποια μικροπολιτικά συμφέροντα ή επιδιώξει να κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο. Ζητώ από όλους τους Έλληνες και από όλα τα πολιτικά κόμματα ενότητα, ψυχραιμία, σύννεση αλλά και αυτοπεποίθηση. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ότι είναι η πρώτη τόσο σημαντική επίθεση, παραβίαση ενός ανεξάρτητου και κυρίχου κράτους η εισβολή από τη Ρωσία στην Ουκρανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που νομίζουμε ότι αυτά πια τα θέματα λύθηκαν. Και ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως μια ένωση για τον και την Οικονομική Ένωση, όμω πολύ σύντομα εξελίχθηκε και αν είναι αυτό που υπερασπιζόμαστε και η σημασία που τη αποδίδουμε είναι ακριβώ οι αξίε που υπερασπιζόμαστε και υπερασπίζεται η Ευρώπη: η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτο δικαίου, η ελευθερία τη έκφραση, τα δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι το διακύβευμα του την ώρα είναι συνολικά το σύστημα αξιών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χώρα τη Ευρώπη που πίστευε στι αξίε αυτέ και ενδεχομένω. Αυτό υποκρύπτεται και στην σύγκρουση που έχουμε. Και γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη, δείχνει προ το παρόν έτσι, ξέρει τι δυσκολίε των κυρώσεων και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ενιαία φωνή η Ευρώπη. Είναι αδυναμία τη πράγματι ότι δεν έχει την κοινή εξωτερική πολιτική, Αυτό που λέτε για τη στρατηγική αυτονομία θα είναι πολύ χρήσιμο να το δούμε. Σκέφτομαι και αυτό τον λαό. Κανεί δεν περίμενε να γίνει πρόσφυγα και δεν είχε κανένα λόγο. Ο Ουκρανικό λόγο που υποφέρει αυτή τη στιγμή πραγματικά θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να μείνει στον τόπο του και να μπορέσει να πιστεί η Ρωσία να αποσύρει και να ολοκληρωθεί, να, δώσει, να κλείσει αυτή η κρίση. Μακάρι να είναι αυτή η λύση και όχι τα επόμενα στο πίπεδο, τα οποία συμμερίζομαι απολύτω, βέβαια, ότι αν υπάρξει προσφυγικό κύμα, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να στηριχθούν όπω και τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη θα έλεγα επίση ότι θα πρέπει να αφήσουν και εκεί να προσπάθειε όλων μα, να αφήσουν τα επιμέρου οικονομικά του συμφέροντα μπροστά στην ανάγκη να υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό θεωρώ το πιο κρίσιμο αυτή την ώρα.